אה.. תהים אהה.. היוש! מה קורה? רגע רגע, בוא נתחיל שוב זה לא מבינט מאוד תשובה מלאה? אה.. מאוד מאוד אנחנו בוקר זעירים. בפלי מ' אנחנו בוקר באירשאול זעירים השבוע. בילית א' את המ' בוקר, בישול, לא רק את זה. Yes. בנו לאף כל. Yo. ב Gaz רוצי פיתי לזה ב general. יש תבישת זה שמעכישים ב ב בשר. אהבתי אמרת שזה יותר תעים אמבורק רגילים. זה ארבעה יותר תעים ארבעה אמבורק. לא זה לא? ארבעה. טוב אלף מאוד מאוד תעים. לחמנייה חמה. לא כתיפת את תורה. יש פה ביש מלה. ב미רקמו מאוד מאוד מאוד קרוב לבשר. אנחנו נדע שרק הכל הם רגילים ישים ל'ו' ‫זה הורם לך כמו עמוגר, רגיל? ‫זה הורם לי גם הריח. ‫זה ממש טעים. ‫אתה אחד לעמוגר הממצטות טובים אבל אתה ‫יותר חתיכות של בשר. ‫זה, זה, זה כן. ‫הקודם יותר טעים. שנייה, זה... אתה, על חכי, בואי... יהיה... ‫נראה עצה קדימה. <אז> ‫המבוגר הזה הוא יותר ג'וסי במרקם. ‫הטעם של הקודם היה טיפה יותר קרוב לבשר. נכון. הטעם של הקודם יותר קרוב לבשר. ‫והוא יותר של בשר. כי... ‫זה טעים, אפשר להירגע. ‫זאת הרגישה לי הרבה יותר רכה, ‫והקודמת הייתה יותר... שווית כזאת, יותר... יותר סגירה בשר, קצת יותר תחתסה. יותר בחרנית. זה היה לי פחות טעים. אה, יותר טעים. זה פחות טעים. לי יותר. אני אוהבת מרגיש כמו בשר. אם לא הייתי יודעת שזה המבוקר הטבעוני, לא הייתי יודעת שזה המבוקר. היה הייתי... כאילו לא, באמת לא... חבל, חבל שאני אוכל את בשר. איזה אנחנו באמת... תמוכה? יא תגע, לא, לא, נו. הראשון הוא סנסיישנל והשני... איך ידעתי? די! אני ממש מופתע. יש נוקאוט של הסנסיישנל? היא